إيه في الدنيا يفرح عبدك ويعزي غير الوقفة وقفوا معايا من فضلكم تكون راضي عليه إيه في الدنيا يفرح عبدك ويعزي غير الوقفة أمامك وتكون راضي عليه وابقى في كل موصلة مسبي في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني وابقى في كلمة وصلوة مسبي في تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني يا يا يا يا يا يا يا ياسو يا يسوع يا يا يا, يعني يا يا يا يسوع يا, يعني يا يا يا يا يا يا متعزي ومتشدد بيك هادي وفي بريتي سندي عليك هادي متعزي ومتشدد بيك هادي دي عليك هادي حتى مكان صوت الريح مش هادي, هادي هادي وداني لصوتك وعبر هادي هادي وداني لصوتك وعبر هادي ويعزيه غير الواقفة أمامك وتكون راضي عليه إيه في الدنيا يفرح عبدك ويعزيه غير الواقفة أمامك وتكون راضي عليه وأبقى في كلمة وصلوة وأحبس في We'll have it right. سيدي لما بتكسرني رحمة سيدي وما بقولا المخنوق على الارض سيدي اجراسي وعزني يا سعاده سيدي اجراسي وعزني يا سعاده ايه في الدنيا يفرح a bunny.